Kaixo, aitorze bidanez naiz, zientzilaria. Asi baino lehen, gogoraziko izuet zer den hau. Zientzilarioi ingurumena zegiteizkiguten galderak bildu ditugu eta bideo hauekin denei erantzuten saiatuko gara, lagunei, familiari eta bide batez zuri ere bai. Hau da lehenengo galdera. Migratzen duten animaliek gauzak ekar ditzaketaiekin. baina azteko errepasotxo bat. Animalien migrazioak lurralde baten ta besteren arteko sasoikako joan etorriak dira. Bidaia kolektiboa da. Ez ustebaino animalia gehiak iz dute. Badibez chimeletak, karramarroak, baleak, xabuzarrak eta noski hegastiek ere bai. Bidai horiek ba motxamarrak edo milaka kilometrotakoak izan daitezke. Ipartxena da ke adibidez artikotik da bidaiatzen du mundu osoa gurutzatuz. Baina ez da distantzia milaka especerren bidaiaren ezaugarri nagusia. Haien helburua baizik kasu askotan ba, janari bila biddaiatzen dute. Beste batzuetan adibidez, ba, bahogaltzeko izokinek bezala. Oroar bizirauta da helburua. eskura garrez dituzten balia bidda bilatzen dituztelako aldatzen dute leku batetik bestera. Euskal Herrian hegazstiak dira gehien ikikustiitugun animalia mirratzaa. Planeta zerkatzeko ibilbide ugari erabiltzen dute, guk autobidak erabiltzen dugun bezala eta autobiderietako bat Euskal Herritik garotzen da. Hau kontuan hartuta galdera egokituko dugu. Urrititik migratzen duten hegastiek hemen ez dauden gauzak eka arditzakete. Erantzun horria da, bai. Orain bigarren galderan. Zer ekar dezakete? Adibidez, landaren hasiak. Hegastien sirinian iristen dira habitat berrira eta inguru egokia aurkitzen badute, Ez oiko landare hoiek arrakastaz, ba, kolonizade dezakete ere mori. Bestetik, egaztiek, ba, parasitoak, bakterioak edo virusak garraia ditzakete. Honen garrantzi beto ulertzeko, ni bainoa dituago den ezintzileri batekin elkartuko gara. Seider gerrikagoitia. Nei kerreko animalien osasun zaieko ikerlaria da bera. E, galdera bat erantzuten saiatzen ari gara. E, migratzen duten egaztiek, hemen ez dauden gauzak ekarri ditzazkete gure gana. Bai. E, egazti hauek parasitoak, birusak edo bakterioak sakabandatu ditzak eta bestera. Eta hauetako batzu garrantzitsua dira. Bai gizakien osasunerako eta baita animalien osasunerako. Adibidez? Ba, egaztien kirripea deritzena, adibidez, birus e, batek egiten du eta egaztien gaixotasun garrantzitsua da. E, ateak, kaioak, betxargak, antzarrak... Uretako egaztien basatiak e, gordalio naturalak dira, hau da. Virusak ez diete beti gaitasuna eragiten, baina virusa kanporatzen dute aukosekresio eta gorutzen bitartez eta ondorioz bereiek dauden ingurunea urputzuak eta akutatzen dituzte. Eta gero horrek eragina izan dezake ba beretan, adibidez, oiloetan. Bai, eh gazti sektorea nilkortasun tasa handiak eragin ditzake eta kalte ekonomikoak izugarra izan daitezke. Eta gizakietan eragina duke zake gurosasunean? Ba, gaur egun, e, birusunek egazti eragiten die funtsian. Bestalde, e, birusunek mutatzeko gaitasuna dauka, eta ondorioz sortu daitezken virusaren azpimota batzuk zoonotikoak zenaitezke hau da, e, gizekien eta animalien artean transmititzeko modukoak. Eta prozesu naturala dela jakinda, nola gindia zaioke gu aurre honi. Ba, zaintza programak burutzea ezinbestekoa da baietxeko heegaztietan eta gaita heegazti basatietan horrela birusa garaiz detektatzen badegu, azkargoasiko bera behar diren neuurriak hartzen e, birusaren heappena ekirite aldera. Ikusi dugunnez, migratzen duten animaliak gai dira mikroorganismoak bagarraitiatzeko munduaren leku batetik bestera. Prozesu naturala izan arren gizai ardura batzuk zeesan handia daukate. Horgatik, esan bezala, zaintza programa garrantzitsua da agerraldiak ekiditen saiatzeko. Bestela ondoak igeuzerretatzen den, ezta? Honekin bai erantzu dugu gaurko galdera. Baina bakizuete zientzian erantzun batek galdera gehiago sortzen dituela, beraz, zalantza gehiago gaituzue bakizosarr egin jarri iruzkinetan. Urren arte